کہ اللہ تعالی فیصلہ کرے گا ایک دن آپ کے دل اور جگر اور کلیجے کو دیکھتے ہوئے کیونکہ یہ دل اللہ کے ہے قلوب رکھنا حدیث کے الفاظ میں یہ جو جگر کے اندر بچتا ہوا دل ہے نا یہ اللہ کی دو انگلیوں کے بیچ میں یو کلے بوا کے فیشا پھیرتا اللہ اس کو جیسے ہی دو ہی یا مقلب القلوبی بھیا مسا بھی رف بھی بھی القلوبے دلوں کو, دلوں کو پھیرنے والے دل میرا تھام کے رکھیں اپنے کی طرف. لیکن ابھی تو کچھ آتا ہی نہیں اس کو ابھی تو عربی گرامر ناف ناپ سر معنی حدیث تفسیر کچھ نہیں آتی ابھی تو اس کو خواب ہی نہیں آتا ابھی تو اس کو اپنے آپ کا نہیں پتا کہ وہ کیا بن چکا ہوئے معاشرے کو ایک تعبیر دینا تو بہت دور کی بات اب اس کو جب اللہ کا اس کے اوپر آتا ہے نا کہ بھائی خون وقت آ میں تھوڑی جی پنجابی سے بھی گل کرا گا کیونکہ پنجابی کے اندر ہمارے جذبات تھوڑے زیادہ نکل گئے جب اللہ کا وقت آئے گا اس ٹائم پر اب اللہ کس لمحے میں اس کے لیے فیصلہ کرے گا یہ ہر انقلابی کا زندگی کے اندر اپنا وقت اللہ پھر آسمانوں سے اس کو کیسے واپس لائے کیونکہ اب وہ فٹ ان ہونے کے لیے بڑے عرصے سے تڑکا لگا رہا تھا یو Hey, yo, wo, show, yo, wo, show, بڑا کر رہا ہوگا یہ بڑا انگریز بنا ہوا ہوگا hey, Mother, up, man, یہ بڑا چل رہا ہوگا اس کا. بڑے جی روک شوک شوپ لوپ سوپ سب چل رہا ہوگا فل بھرم بازیاں زندگی میں چل رہی ہوں معاشرے میں بدماشیوں کے اندر سے کھوکھلا ہوگا کھوکھلا یا گندگا امام بن جائے گا یا اس کے خلاف اختیام بن جائے گا. اور ایک پیغام بن جائے دونوں میں عظیم فیصلہ ہو